Máme tramvaj, metro, autobusy. No, pak jsou tam ty příměstské vlaky, které jezdí do těch okrajových částí Prahy. Na ně se vztahuje i ta tramvajenka, když máš. No a ještě se hodně využívá kolo. Já třeba, já třeba chodím do práce pěšky, protože to mám kousek, to mám hodiny pěšky. A nebo jedu na kole. Brno má uh, spoustu možností. Má autobus, tramvaj, které se říká šalina, to ví každý Brňák. A trolejbusy. A pak má ještě lodní dopravu na Přehradě, parník. Já bydlím v malé vesnici a jezdí tam autobusy a jezdí tam vlak. A v hradišti, kde chodím do školy, jezdí také autobusy a přijíždí tam uh, hodně vlaků. Takže spojení rozhodně jsou a kdykoliv si může dostat domů.